بسم الله الرحمن الرحيم وبينا نستعين مرحبا بكم اعزائي المستمعين والمشاهدين أه جاءنا هذا النبأ من القرآن الكريم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم فلابد من ان يكون الثورة عموما يعني يعني الثورة الصحيحة بقى كما انزلت يعني لابد ان تنصر الله اولا حتى ينصرك فانت داخل على الثورة ارفع الغلاء ارفع مش عارف ايه مش عارفين نعيش ما ينفعش الكلام ده يبقى احنا لازم ناخد المطالب بالترتيب حتى يكون الله معانا ما ينفعش ان احنا نطالب بتخفيض السكر تخفيض الزيت زيادة المرتبات وانت في نفس الوقت ما بتطلبش باي حاجة من الشريعة بتاعت ربنا اللي هي معمولة غلط اساسا فلازم احنا ننصر ربنا الاول بشريعته بتطبيق الشريعة بتاعته هي دي نصرة الله ان انت بتروح مع الحق والحق ضايع عندنا خالص وإحنا لازم نجيب الحق ده حق الناس دي كلها بيروح وأصبح المعاملات كلها يعني زي الأستك كده ممتدة مش مظبوطة فلازم نغير ونصلح الأول القوانين دي لازم نصلح القوانين دي يعني الإصلاح القوانين دي هو إحنا غيرنا من أنفسنا لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وبعدين لعن الله قوم تفشي الظلم بينهم موضوع تفشي الظلم ده مشكلة كبيرة أوي بقى يعني كافة مؤسسات الدولة بتعاملها مع المواطن بطريقة ظالمة بأي طريقة ان كانت يعني طريقة ممكن يجيبوا عليك ميه زياده كده اي كلام انك انت عدادك مش شغال وتظلم بقى بعد كده وركب عداد وبعد كده هم يدولك الفروق دي بعدين يعني انت عارف وهم عارفين ان ده بيدوك اكتر من سعرك انك عدادك واقف يقولك 85 جنيه 185 جنيه يروح تخصك كمان 300 جنيه ها امشي عاجبك اغير العداد هو يجبرك اللي انت تغير العداد طب ماشي المفروض بقى نغير القانون ده بقى خالق شركة المايه هي اللي تغير العداد اوتوماتيك كده من نفسيها وتاخد ايجار على العداد ده واي حاجة محتاج للصيانة هي تعملها تغير التروس اللي جوا تغير الباغة الخارجية ان كانت معتمة يعني يبقى في اهتمام من الشركة هي شركة اللي هي الملزمة ب... بإصلاح العدادات وتركيبها للمواطن يعني تركيب العداد مجانا ما ياخدش من المواطن ولا قرش ساق بس هو في الأول آه ماشي عشان المؤيسة والكلام دوت دي حاجة قصة تانية إنما العداد ده يتركب مجانا عشان نخلص من المشوار ده ومبقاش فيه ظلم على الناس وفي نفس الوقت حط على الفاتورة يا عم 5 جنيه 10 جنيه اللي انت عايزه بقى حطه في سبيل ان انت تحصل العدادات دي تاني يبقى انت عندك رصيد للعدادات خلاص ممكن تخليها سبعة جنيه خمسة جنيه اربعة جنيه المهم ميبقاش في ظلم على اي مواطن بالنسبة للمياه وشرايح المياه تكون كلها بسعر واحد بسعر موحد مفيش حاجة سعر سياحي ولا تجاري ولا سكني لا كله سعر واحد. عشان ما يبقاش في ناس تتلاعب بالقانون ويحصل بقى سرقه للميه مثلا منشاه سياحيه تروح سرقة ميه من منشاه سكنيه مثلا انتش بقى ها مثلا يعني فا المؤسسه دي تنجح على حساب مؤسسه اخرى فاحنا ايه مش عايزين مظالم او نفتح الباب يعني ايه المال السايب يعلم السرقه واحنا كده بقى سايبينها لكن لما نحكمها وتبقى شريحة موحدة لكل الفئات المية بس بعد كده ننتقل بقى من قصة المية نروح للكهرباء، الكهرابة بقى الشرايح بقى والكلام دا وكله يتلغى وتبقى الكهربة اسعار موحدة سعر موحد على الجميع سواء مصنع او منزل او تجارة كل واحد لا فرق بينهما وبعدين مفيش كهربا توصل لأي مكان إلا بتركيب العداد ممكن تاخد رسوم على العداد أول مرة 400 جنيه 500 جنيه ثمن العداد كان بس بعد كده انت بقى ما الشركة مسؤولة هي على صيانته أو تغييره أو أي شيء إذا تلف يعني مدى الحياة خلاص انت بس تدفع أول مرة لكن مفيش حاجة عشان يقوليش ده مخالف انا موصله موصل له عداد بس مش موصل له قصدي كهربا بس مش موصل له عداد غلط طبعا الكلام ده ما انت وصلت له كهربا يعني هي فرقت بقى الميزان اللي انت هتحطه ده ولا انتوا عاوزين يعني تسرقه في المواطن وخلاص أو المواطن يسرقكو ولا انت تعلموا الناس السرقة برضو يقولك يا عم انا بدفع يا عم 600 جنيه سيب بقى ام التكييف ده شغال سيب اللومة ده لا شغالة لا ما حاجه ما احنا بندفع بقى مثلا انت عطيتني خلاص باكج كده معين تقولي لي 600 جنيه الشقه ولا عداد ولا حاجه ويلا فوضى في فوضى في الشركات يجب علينا ان نوحد كل شيء توحيد السعر هو اهم حاجه في الغاز برضه نفس الحكايه في الشرايع كله سعر موحد كله سعر واحد اللي بياخد كيلو زي اللي بياخد ألف كل واحد ياخد على حسب احتياجه وبسعر واحد مفيش برضو تجاري ومفيش منزلي كله سعر واحد يعني إنتوا بقى شوفوا بقى تكلفتها ايه ونظامها ايه وعيبقى المواطن عليه ايه لو لقينا بقى التكلفة عالت على المواطن احنا نعمله دعم في حدود مثلا 10 كيلو وات في النسبة للكهرباء بالنسبة للماية نعمل له دعم متر مكعب او اتنين متر مكعب مية مجانا يعني يبقى فيه ايه رقفة بالناس الفقيرة اللي هي استهلاكاتها محدودة مثلا مش قادرة تدفع انما اللي بيستهلك كتير ده خلاص بقى هو الدعم هيبقى هي يوصل لكل المواطنين على حد سواء بيوصل على العداد يعني مش بيوصل على المواطن العداد ده عليه دعم قد كده خلاص شركه الميه هي بتخصم اوتوماتيك لوحديها فكل حاجه محلوله يعني حمايه الفقره في حمايه طبعا لازم نعمل لهم كفر كده للحمايه وبالنسبه للغاني مش هتفرق معاه بقى احنا عطينا له يعني هديه مثلا كيلو وات ولا متر مكعب مية وهو بيستهلك ألف متر فمش هتفرق معانا يعني برضو كسبانين منه بقى فالموضوع باختصار كده ان احنا عايزين ايه ننتخر انفسنا من القوانين الظالمة انا انا شخصيا اتظلمت في القانون ده يعني بصفة شخصية انا اتظلمت اتقولي ازاي اتظلمت في الكهرباء كنت فاتح سايبر وصاحب المحل اللي انا مأجر منه كان عامله مكتبة المكتبة بتحسب بسعر اعلى من سعر السايبر دي فئة خمسة ده فئة رقم اربعة رغم ذلك يعني بيقول المحاصرين يقول لي بقول لك ايه انت سايبر ان انت مكتوب مكتبة في الوسط انت ممكن تروح تغير بس اوعى تقول لهم حاجة والنبي هو انت ايه يا عم شغال انت بتقول الحق متقول لهم شيء اللي انا قلتلك يعني ايه انتوا يعني بتغفلوا المواطن انتوا عايزين بتغفلوني طب انا لو عملت العكس ما انتوا هتيجوا تقولولي هات انت كاتب في العقد ارخص انا ارخص وانت المفروض تبقى مك... انت فاتح مكتبه تبقى تدفع اغلى كنت هتاخده مني صح لكن لما لقيتوني انا بدفع اغلى ما حدش عبرني بقى بسا فليه كده بقى لازم نتطبق القانون العدل والحق ده ليك او عليك تدي الناس بلاش بقى ظلم بقى كفاية ظلم هو ده اللي احنا بنطالب بيه في الاول اول ما تطالبوا بالحاجات دي ربنا عيفرجها عليكم وهيفتحها عليكم من واسع احنا لازم نغير القانون الظالم الموجود عندنا سواء كانت ضرايب برضو جزافية نرايب زايدة عن الحد قوي يعني مبالغ فيها زي ضريبة القيمة المضافة ديت ما بتغلي السعر علينا والسعر ده لما بيغلى في حتة بيسمع في كل السلع الباقيه برضو يعني تعتقدش انت بقى في سلعة واحدة بتغلى بتسمع في كله يعني لو السكر غلى او الدقيق غلى بيسمع في كل الافران بيبقى بدل الرغيف بنص جنيه هيبقى بجاني بس بدل مغلط دي هو بيستعمل المواد الخام دي يعني توصل اغلى من ثمنها مره ونص بعض السلع يعني مش كل السلع فاحنا لازم نراجع القوانين دي ما في ازدواج في الضريبه السلعه تتاخد ضريبه مره واحده بس عشان ايه ربنا يرضى علينا ونطبق شريعته على ارضه يعني احنا بنطبق الشريعه الشريعه اللي هي الميزان بس حاجه سهله قوي يعني ما فيهاش اي صعوبه والله يعني بايدينا العدادات دي بايدينا نغير الشرائح كله القوانين دي وندرس ان هيبقى السعر كام والناس اللي بتسرق كهربا دي يعني السرقه دي ليه بقى يعني دي انت كانك بتسرق يعني المال العام المال العام ده هو يخص الشعب كله فانت لما تيجي يعني راجل ربنا عطيك وجايب تكييف تعمل وصله خارجيه من بره العداد عشان تغذي التكييف بتاعك ما تدفعش فلوس ما انت بتسرق الناس دي كلها انت حرامي كده في نظر ربنا واللي بيسرق ميه واللي بيسرق واللي بيسرق فيعني السرقات دي خلي بالكو بينها بتتحسب انت مش بتسرق من الحكومه لا ده, ده مال الشعب ومال الشعب حرمه زي اي مال خاص بالظبط لكنك يعني. انت بتسرق الطيار الكهربي من جارك مفيش فرق يعني وده عقوبته الحبس يعني سواء اللي هو قام بالتوصيل او صاحب العقار نفسه اللي هو صاحب العداد يعني صاحب العداد والكهربائي اللي قام بالتوصيل ده هما اللي اتنين هيتحبسوا كل واحد ياخد له ثلاث سنين صاحب البيت بقى ما عرفش يجيب للكهربائي هيتحبس ست سنين بس كده يعني عقوبه مشدده على سرقه الكهرباء مفيهاش غرامه فيها حبس بقى وحبس لما نحبس انا بقى عشرين ثلاثين واحد كده الناس هتتعظ وبعد كده مش هتسرق لازم يكون في قانون رادع لهؤلاء السارقين حتى الناس الباعه المتجولين اللي بيسرقوا كهرباء دولت هيتحبسوا برضو هو وصل لنفسه وسرق الكهرباء من عمود إنارة مثلا وده مش من حقه هو كده جاء على حقوق الناس التانية وأخد إيه حق مش بتاعه ده برضو عقوبته هتكون برضو الحبس نفس العقوبة ثلاث سنوات عشان كده بنحذر الناس من السرقة. سرقة الطيار الكهربي دي من أخطر الأمور ونحذر منها لأنها بتحسب عند ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيحسبها لكم وبتاخدوا سيئات بالهبل هتضغى على حسناتكم وتلاقي نفسك دخلت النار يا عم ده أنا ازاي أنا كنت حتى بتصدق وبجيب العجل واتبعه وأدي الناس وأعمل وأصوم وأصلي. بس انت كنت حرامي في نفس الوقت كنت بتسرق تيار كهربي ده ربنا بيحسبه عليك انت حر فلازم نرجع على اللي احنا فيه ده والحكومة ترجع عن اللي هي فيه في سرقة المواطنين برضو بالقوانين الظلمة ديت اللي هي يعني ممكن تظلم نفسها كمان يعني وتظلم المواطن لكن ربنا شرع علينا الميزان نطبق الميزان بتاعنا وخلاص ده اول طلب اول طلب في الثوره المصريه اللي هي 11 11 دي ان هي تنصر الله عشان ينصركم مش هتنصر الله مفيش نصر ليكم وكلام فاضي وكلام هجاس كله عشان كده انا حبيت اكون قائد للثوره دي عشان ارشدكم الى الطريق الصحيح هي المظاهرات مش تعمل لكم حاجه ولا هتخفض الاسعار بل بالعكس هتزود الطين بله ممكن الأسعار تعلى اكتر ويصبح في مثلا فوضى بس ده الكلام ده مش هيحصل اساسا وانا بستوعب يعني بستبعد اصلا حدوث اي مظاهرات يعني تحصل يعني مظاهرات مش هي الحل عايزين الحل الامثل بقى اشتركوا في القناه ودعموني عشان اقول كل يوم على كل جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني من مدينة الاسكندرية متنبأ بعلامات الساعة الكبرى واحدثها من مصر يكون زيرو اتناشر تمانية خمسة وشكرا علي حسن استماعكم